A poniżej Marhani, a poniżej Marhani jare, się kherbawi ale, się kherbawi. A poniżej Marhani are, się kherbawi ale. Ej tu mala moja mat, to z mojej hlavy, že to z mojej hlavy. Ej tu mala moja mat, z mojej hlavy, že to z mojej hlavy. Ej z mojej tohlávy len z mého konička, len z mého konička. I z mojej tohlávy len z mého konička, len z mého konička. Ej, co ho porúbala, ej, co ho porúbala na vojne šablička, na vojne šablička. Žablička na hoj.